Метеор 37 готовий до експлуатації майже на 60-70 відсотків, каже його реставратор Володимир Осадчий. Показує пасажирський салон із заміненими кріслами. Колишній перший штурман та механік Метеорів розповідає, що нині на цьому судні оновлені електричні системи, а київські фахівці протестували та полагодили двигун. Перебирались. Запустили місяць назад. Все. Серце, якщо працює, корабель живий. За словами Володимира Осачева, протягом шостого року реставрації виконано чимало. Судно перефарбували, замінили скло вікон на полікарбонат. Залишилося привезти до ладу електричні прилади та оновити інтер'єр Метора-73. Суден такого класу на підводних крилах в Україні два. Крім Запорізького, ще один стоїть у Дніпрі, каже Володимир Осадчий. Але використовувати Метор-73 можна буде тільки на туристичних маршрутах. У пасажирських перевезеннях судно на підводних крилах такого зразка після відновлення працюватиме з нульовою рентабельністю. Він повинен починати рейс з Києва. Куди хочете, туди по Десні не пройде, по Прип'яті теж не пройде, а сюди, до Каніва. невелике плече, і люди бажаючі будуть. Із початковою вартістю судна та поточною реставрацією власник метора витратив близько 200 тисяч доларів. Каже Володимир Осачі, для повного відновлення та початку експлуатації потрібно стільки ж. Я звертався до мера нашого на прийом, дуже просив, хай тільки він мене прийме. Я хотів, щоб наші підприємства, Запоросталь, там Хортиця, купили його, повезти людей на Восканю нову в Каховку, допустим. З мерії прийшло письмо, громада Запоріжжя не може взяти на баланс ваш метро. Нікому нічого не треба. От я хочу вийти на київську владу, і може вони трохи сильніші. Рік часу 200 тисяч доларів і підтримка якась спільноти нашої громади. І щоб підняти дух український, він поїде. Щоб підняти престиж України. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.